Hej! Velkommen till denne delen av modulen der vi skal se på hvordan vi enkelt spiller inn video. Og vi begynner veldig enkelt. Denne videon her er spilt inn på min iPhone. Og sannsynligvis så er mobiltelefonen din det beste videokamera du har tillgång til i din nærhet. For optikken på disse telefoner har blitt veldig gode. Og mikrofonen er også ganske grei. Nå står jeg på hjemmekontoret med en vanlig bakgrunn. Hvis jeg går litt til sidene så gir jeg muligheten til å også sette inn et bilde og vise opp at jeg har et strykebord med noe esker oppe på. Og så har jeg satt en tang for å holde smarttelefonen på plass slik at jeg kan snakke og titte rett inn i kamera. Jeg har et mest mulig rett linje fra der jeg titter in i kamera i forhold til øyehøyden min. Vi ska se på hvordan du spiller in enkle videoer, vi ska se på hvordan du spiller inn, vi inn screencast-videoer, og vi skal også ta en titt på hvordan du spiller in green screen-filmer, der du erstatter ut bakgrund med et annet bilde eller en film.